كتير صعب انك تبلش شي من الصفر بس الاصعب منه انك تكمل فيه لحتى يصير ناجح هون بيكون التحدي الحقيقي انه يمرق سنة او سنتان او ثلاثة عم بتجرب وتتعب وتعطي من قلبك من دون اي نتيجة وتضل عم بتكمل انك تسمع الناس عم بتقلك ليش عم بتضيع وقت امول شي تاني وانت بعدك عم بتكمل انك تعطي وتضلك عم تعطي وبعد ما في نتائج وهالشي كتير صعب وبوجع بس انت عم تتحمل وبعدك عم بتكمل الله ساعتها كون اكيد انو النجاح حيكون ملكك وربنا حيرزقك من اوسع أبوابه خليك مكمل وحتنجح باذن الله حتنجح